רון שואל, אמזון מחכו לי את המוצר כי הוא הפך ללא חוקי. מה לדעתכם הדרך הנכונה לבכור את השאריות? בערך כ-400 יחידות. היי רון, קודם כל שאלה טובה, אבל יש הרבה הרבה כיוונים שאנחנו יכולים להתייחס לשאלה הזאת. מה זה לא חוקי? לא חוקי בגלל שאתה מוכר משהו לא חוקי? לא חוקי כי אתה מוכר טריידמרק או מוצר שמישהו אחר לא מאשר לך למכור? או לא חוקי ביגלגל שיש הרבה תלונות על המוצר שלך. זה פשוט לא מוצר טוב. והamazon פסלו אותו. אז יש אמון אמון סיבות. ב open. לא משנה לך מי אתה אולחן למכור את המוצר הזה. לא משנה לך מי אתה אולחן למכ. לא מי אתה אולחן למכור את המוצר הזה. אני דבר ראשון מציא שты יגלו אותו ותגיד לו מה הבעיה עם המוצר שלך. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, איך אתה באמת יכול להיפטר ממנו? יש המון המון שיטות. דבר ראשון, לך לקבוצות הפייסבוק. תגיד, חבר'ה, יש לי מוצר, 500 יחידות, תנסה למכור אותו באינטרוולים של 30, להגיד, אני יכול לתת הנחה 30, 30, 30 יחידות, לא את 400 יבואו ובשמחה יקנו אותו במחיר עלות. שוב, אל תנסה לעשות פה רווח, כי גם ככה אין לך אופציה יותר טובה. או אותם לא מעוניין לבוא ולהתעסק עם זה. אני פשוט מציע לך ללכת לאמזון ולעשות רמוב או לשלוח את זה למחסם חיצוני שיחסן את זה בשבילך, עד שתמצא קונה פוטנציאלי. כי בעצם להשאיר מלאי באמזון לא ממש יעשה לך טוב, ויגרום לך להפסדים נוספים. אז תשאל את עצמך או תן לעצמך גג יעד של חודש, חודש וחצי, זמן סביר, שאתה יכול למכור אותו, וניסית את הקוד, ובאמת נתת הפוש, ואחר כך פשוט תיפטר מהעמלאי שלך, אוקיי? לפעמים, החלטה מהירה חוסכת כסף. שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו כמובן נשמח לנות לכם על שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא.